Боєць із позивним «Варс» розповідає, військовий шлях розпочав 40 років тому. «В 1982 рік, спочатку я потрапив у прикордонні війська, потім школа спецназу прикордонних військ півроку. це було в Єрменії, місто Арташат, потім далекий схід, попав на річку Амур погранзаставу. Але через півтора місяця трапилося так, що я в складі розвідки, ну, зараз це вже не є таємницею. Військова розвідка тоді була, ну, вона, мабуть, навіть не військова, а розвідка КДБ. Спецпідрозділ. У складі цього спецпідрозділу майже півроку я був в Афганістані. Ми вели розвідницьку роботу. Прямих контактів бойових не було, це я одразу скажу, а от розвіддані і підрив складів були, це да, тут я нічого не скажу, от, хоча цього не треба було робити, ну, мабуть, ну, були командири, яким видно було. Згодом повернувся на Далекий Схід, дослужив та повернувся додому. На пропозицію продовжити кар'єру військового не погодився. Натомість у грудні 2018 року пішов до територіальної оборони Запоріжжя. Тоді їх навчали у Заводському районі. Тоді я зрозумів, що я ще багато чого можу. Є необхідні знання, які можна передати людям. І з того часу я почав вже дійсно підписав контракт. Перший контракт закінчився в січні 4-го, і в зв'язку з бойовими діями автоматично був заключений другий. За словами бійця, поривався воювати ще у 2014-му, але з підприємства, на якому працював, його не відпустили. Я працюю в Муніципальна варіна служба, Запоріжжя, РМ-сервіс. Це зараз. Тоді це було основання. Ми були під броні, нас категорично не відпускали, бо людей мало. Треба, ну, як люди пояснили, що людям тебе і тепло потрібно, і вода потрібна, і дитсадки, і школа, це все треба. Якщо буде важко, тоді вже підете. Получилось ну, так, що вона якось затихла, затихла, затихло до, до цього року. Ну, а тут вже вибору не було. Треба йти, то все. Тому що ну, я так на мій розсуд. Краще, хай буде чоловік в віці з досвідом бойовим, чим поляже якийсь молодий і потім дивиться батькам його в очі – це недобре. Чоловік каже, у підрозділі, до якого розподілили у військоматі, зустрів багато знайомих облич. Тут багато хлопців, які разом проходили зі мною, навчання проходили, підготовку. От. Більше всього, як вам сказати, вже не те, що подобається, а такий осадок на душі приємний, що хлопці дуже мотивовані, мотивовані серйозно. Ніхто не відступає, це 100% я впевнений. За словами Барса, його син, ветеран антитерористичної операції, теж зараз боронить Україну на передовій. Новини на Суспільному. Запоріжжя.